متجر عالم حواء يرحب بكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كي دايرين اشخباركم ان شاء الله الفيديو يلقاكم على خير وبخير كي جاتكم شاء الله هذه الشتيوه الغزاله الرائعه الحمد لله حمدا كثيرا عليها آه ان شاء الله اللهم غيثا مغيثا نافعا وغير ضار آه بكل ان شاء الله تجينا ان شاء الله بكل خيرات بكل خيرات باذن تعالى وبكل المتمنيات نستغل حنا استغلينا الفرصه ديال الاحتوادي وقلنا جينا نوريكم التشكيله المتميزه لفصل الشتاء المتوفره بالمحل ديالنا ما شاء الله تشكيله رائعه آه غنبداو لكم ان شاء الله بهذا المنطو هذا ومازال كل يوم غنزلو لكم فيديو تشوفوا التشكيلة كامله اجي تشوفوه معايا المونطو البنات فيه القصير وفيه الطويل القصير هو هذا اللي امامكم ملبوس تبارك الله راه ماشي قصير كاع راه كيجي تحت الركبه غير بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو يلبسوا غير مونطو فوق الفساتين دياولهم يعني باش يخليو الفستان ديالهم باين مهم المونطو فيه العقيدات فيه دوك جويبات ديكور والجيوبه للتحتانيه البنات راه جويبات اللي كتقدروا تستعملوهم وفيهم السنيسله باش كتحافظوا على داكشي اللي هزين في الجيب يعني داكشي ما شاء الله كيعطي المنظر وعملي هانتوما كيف ما كتشوفوا الجويبات الودات غير داك لا سامبلسيتي اللي فيهم كتعطيهم واحد الحلاوه كيجيو غزالين في اللبيسة ما شاء الله بالنسبه البنات القبيب راه كيجي فيه الفورير كيجي ومتميز وكيجي متميز في واحد الحله زوينه هانتوما بالنسبه البنات الطول ديال المونطو اولي لي بولت البنات فين كنوريكم راه كاينين هنايا لي زيبوليت اللي كيتلبسو راه معروفين مع المنطوات الناس اللي ما كيكونش عندهم كي يكونوا ملفينهم كيبغيو يلبسوهم فدرناهم ليكم في المنطو والناس اللي عندهم الكتف لا داعي انهم يلبسوهم راه كتحيديهم بسهوله راه كيتحيدو كنحيدوهم لكم هنا في المحل المهم راهم متوفرين لي زيبوليت راه كاينين في المونطو لي الطويل ولا القصير المهم هنا وريكم وريناكم القصير دابا ملبوس اجيو تشوفوا معنا الطويل ملبوس حتى في لون اخر اللي هو البلو سييل الله هذا اللون جا غزال غزاله النسيج اللون هذا ها انتم شوفوا كيفاش جا آه بالنسبه للطويل البنات ما فيهش صدفات فيه سنسلة. سنسلة كيتجي حتى للارض وعندها داك الكاش ديالها شوفوا السنسله وكيجي فوقها هاد الكاش اللي ما كيخليهاش جبان باش كيجي داكشي تبارك الله متيول آه شوفوا الجويبات حتى بس بالسنيسه ايضا بالنسبه للموديله البنات راه هو راه كيبان واضح تبارك الله آه بالنسبه لحاجه اخرى دوك الجويبات الفوقانيه راهو مغير ديكور حتى هو فيه لي زيبولات بالنسبه للبنات القب راه كيتحيد يعني بحالة تقولوا هذا تقدرو تلبسوه على شكل كسوه وتقدرو تلبسوه بالقب على شكل مونطو هنا اللون الاخر اللي هو الباج والمطغض في الطويل ما شاء الله توجه موديل متميز جات اللون غزال هانتوما شوفوا داك الفورير كدير. كي كيجي ت هو رائع تبارك الله غزال كاين هنايا الوداد شوفوا ما شاء الله الوداد كيفاش كي صديفات الصديفات الجوبيبات كيجي كله انيق هانتوما الجويبات ديالو ما تنساوش الناس اللي خارج المغرب الجاليه المغربيه المقيمه بالديار الاوروبيه راه ما شاء الله راه كاين التوصيل للباب للبيت تما عن طريق شركات اللي تبارك الله مختصه اللي شاء الله دائما كيحافظوا لنا على لي كوموند عمر الحمد لله ما ما اللهم لك الحمد راه الاخوات اللي كايتقدموا عندنا من خارج المغرب عارفين هادشي وتحيه كبيره كبيره الناس اللي في سلامانكا في اسبانيا والناس اللي في مدريد تحيه لكم كبيره زبوناتي العزيزات ولا الناس اللي في المانيا كلكم والله والله عندكم معزه خاصه ما شاء الله الثقه ديالكم اللي كديروا فينا وهنايا الناس كتشوفوا لون اخر اللي هو الرمادي اه هو تيجي غزال بواحد الحله رائعه بالنسبه لخارج المغرب تنوجه لهم التحيه وايضا داخل المغرب تحيه كبيره لكم داخل المغرب راه متوفر الارسال الباب البيت ومرحبا بكم اللي عجبتو اي بلشي حاجه يسكرينها و على الارقام ديالنا صفحتنا على الانستغرام هي امامكم على الشاشه كذلك صفحتنا على الفيسبوك عالم حواء للتسوق فمرحبا بكم ندوز لون اخر الصومو البنات حتى ايضا دلون اللون له عشاق ديالو صراحه انا اكتشفته غير مؤخرا ان الصومو هو من الالوان اللي كتجي للناس هادئه الناس اللي كتجيهم لون بارد وهادئ تبغوا يلبسوهم وصراحه حتى هما جاوا غزالين ما كتشوفوا على عينيكم الموديل كيفاش طلع في الصومو ما شاء الله شوفوا داك الفورير في الصومه هو كيف هو كيفاش جا غزال كيجي موديل غزول ما شاء الله جا انيق البنات بالنسبه لهذا المونطو هادو هما الالوان المتوفره فيه ما شاء الله كلهم الوان غزاله متميزه فمرحبا بكم اللي بغات شي مونطو هذا ومازال ان شاء الله تشوفوا الفيديوهات المقبله شوفوا فيها باقي التشكيله ديال فصل الشتاء والفيديو ديالنا هنا هنايا يعني. وتبقى في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته